بسم الله الرحمن الرحيم ملك مصر القادم بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله قريبا هو المهدي المنتظر احد رجال المصريين ويعيش في مصر الان ومعنا وحاليا يعيش معنا لكن شخصيته مجهولة لا نعرفه ولن يعرفه احد إلا بعد انهيار السد العالي أو ظهور الملكة كيلوباترا في عهد السيسي حاجتين واحدة حلوة واحدة وحشة الأولى طبعا ممكن رجال السياسة يرفضوها رفضا تاما لأنها قد تقضي على ملكهم في أرض مصر وده طبعا اعتقادهم هما ولكن هو اعتقاد خاطئ منهم لكن هما يعني ممكن يقولوا حتى لو حصل الكلام ده حقيقي هو في صالحنا احنا ليه هندور على ملكة كليوباترا وافرض جت فعلا وجال مسيح عليها وصحاها زي ما الراجل ده بيقول امل وبعدين يجوا بقى هما طبعا اللي هيحكموا مصر ويبقى احنا طلعنا بره فطبعا ايه الكلام ده مرفوض سواء حقيقي او مش حقيقي فعشان كده ما بحدش بيسعى معايا في الحكومة او بيجري ورايا او يهلل عليا خالص يعني الفكرة واقفه بالنسبة لهم عشان كده انا بقول لكم فمصلحة مين بقى طلوع الملكة كليوباترا مصلحة الشعب المصري بس واي حاجة الشعب المصري عايزها هي ممنوعة عنه وممنوع يتكلم وممنوع يقول حاجة مانعين الشعب من ايه يتنفس حتى ده الحقيقة لان الاعلام ما بيصرحش بينا ولا بيصرح بالعلماء ان هما يطلعوا على شاشات التلفزيون يقولوا العلم اللي عندهم عن الامام مثلا المهدي يبقى في مناقشات حوارية مش بنفرض رأينا على حد لكن يجب ان يعني نتناقش في هذا الموضوع لان هذا موضوع حساس جدا على الامن القومي المصري عندما تغرق مصر بالسد العالي فماذا تقول الحكومه تقول والله ما حدش لنا ان السد هينهار لا انا قلت عندي اربع خطابات مرسلين الى وزاره الري والموارد المائيه على مدار سنوات عديده ممكن تصل لتسع سنوات بحذرهم من انهيار السد العالي عندك برضو اكتر من اربع خمس جوابات مبعوتين للمنطقة العسكرية الشمالية المخابرات الحربية ووصل الكلام ده للرئيس فعلا وقال لك مفيش رد وتحفظ الجوابات خلاص تمام يبقى احنا ايه لا لقوا حفظوا الجوابات التانية يعني الجواب الاولاني وادوه للرئيس وشافوا خلاص واخدوا الرد عليه انه مفيش رد عليه ماشي بعد كده بعتلهم جواب تاني قالك الجواب ده مشابه انت الجواب اللي انت بعته وتم الرد عليه فيه من من عرفش من أي حته بقي يعني بيقولوا من الرئيس يعني انا بعته للرئيس اكيد الرئيس هو اللي رد يعني فيعني المهم قالك مفيش رد خلاص مفيش رد مفيش رد انا بلغتكوا ان السد هيقع قالك طب واحنا مالنا طب ما تروح لوزارة الري مش انتو المسؤولين الاول على على السد العالي هو مين اللي بيحرس السد العالي مش الجيش قلت لهم انا بقول لكم ده هيتعرض لخطر وانت يا انت عليك انت كجيش تحمي هذا الخطر انا يعني دلوقتي بقدم لك بلاغ بقول لك ال... هيحصل كده كده هتقعد ساكت وسايبني واقف يعني مثلا اقول لك في هجوم ارهابي على مطار القاهره ها الساعه 8 الصبح وعيقفوا بالأسلحة هناك ومش عارف فين فأني حتة اه انت مش هتيجي بقى وراي وتقول لي فين هما وفين المكان اكيد هتيجي تقول لي فين المكان وفين عيقفوا فين وال... والارهاب هيجي ليه وهيعملوا ايه كل الحاجات دي وانا برضو نفس الحكاية في علامات الساعة الكبرى بقولك وتعالوا يا جماعة نحفر وننقب عن الملكة كلوباترة عن تاريخ اسكندر الأكبر عشان نشوفوا حكايه السد العالي دي ايه عشان ممكن نشوفوا الملكة كلواطرة نفسها هل هي فعلا موجودة مثل اهل الكهف يعني بكامل ملابسها وهيئتها وزنتها حتى الان داخل هذا المغبأ كل الكلام ده عايزين يعني يكونوا على يقين من لكن زي ما انا قلتلكوا في الاول الفيديو انهم مش عايزين ده حتى لو هتبقى معاها كنوز الارض كلها لان دي هتمنحهم من ملك مصر يعني انا طلع لهم بلوه اللي هي تمشيهم كلهم مثلا هم فاكرين كده لكن ده مش هيحصل ان هم هيمشوا ما هيفضلوا زي في اماكنهم زي ما هم وقلت لهم الكلام ده اكتر من مره لكن هم مش مصدقيني كله هيفضل في المكان ولكن الحكم هيبقى لله زي ما جاء سيدنا يوسف وحكم بما انزل الله مع ملك مصر وأعطي كل واحد حقه وقعد يكيل بالميزان ويدي الناس دي ويدي الناس دي ويديهم دي ويد الخير الكتير اللي هو جمعه في السبع سنين اللي كانوا مليانين دول السمان وجا بعديهم سبع سنين عجاف فأعطاهم مما كان يخزن يعني كان مصدر خير ليهم. فالواحد يعني بيعمل ايه قدوة حسنة لهؤلاء يعني الرئيس يقعد الملك مصر ده قدوة حسنة ليه ويتشبه بيه ويقول لي مثلا تعالى امل وانا ابقى اكون يعني يكون سيدنا يوسف عليه السلام قدوة حسنة ليا اللي انا اتبعه واتبع كلامه مفيهاش مشكلة لان الانبياء كلهم اخوة ومتساوين عند الله مش معنى اسمع كلام هذا الرسول او هذا النبي فكون كفرت بسيدنا محمد لا الانبياء بتكمل بعضيها البعض ممكن سيدنا عيسى يدينا امثلة حلوة عن حاجات كتيرة في شؤون الحياة تنفعنا ممكن ناخد بيها ما فيش مشكلة وسيدنا موسى برضه نفس الحكاية انبياء كتيرة يعني اخذنا منهم والاقمال لما كان بينصح ابنه يعني كلام كتير أوي ااا أه بس انا دلوقتي بركز على نقطتين مهمين هو انهيار السد العالي وحدوث فيضان عظيم ومجاعه كبرى بقى في مصر بعد كده لان سله الغذاء اللي هي بتجيب لنا الاكل والمام هتغرق يعني تخيل انت كده الاكل عندك باز في المطبخ هتضطر تشتري اكل جديد بقى من بره هتستورده يعني احنا هنستورد بعد كده الحاجات دي من بره عشان مش عارفين نزرعها من المية الفيضان مغرق الارض عشان تصرف الارض دي مشكلة في بعض الاراضي ممكن هتزرع بالمية بقى المجاورة لها يعني واحدة واحدة دي ترجع الزراعة تاني بس لعيز له سنة على الأقل بعد انهيار السد العالي يعني ايه هيبقى ايه زراعة جزئية كده بعد الزراعة الجزئية دي هيصيبنا الجفاف بقى كل مدى نهر النيل بيجف يجف يجف لغاية لما تقدر تعدي من منطقة مثلا اللي هي في القاهرة عند دار الوثائق مثلا هتنزل نهر النيل وتعدي الناحية التانية اه تعدي الناحية التانية مش سيرا على الاقدام يعني مش هتعوم في النيل يعني شوف قد ايه تبقى لدرجة الانحدار والجفاف اللي هيحصل للنيل انتوا متخيلين الوضع ده انتوا لما بتغيب بس المية ساعة عن البيت او تنقطع ساعة بتلطموا عايزين المية فما بالك بقى المايه والكهرباء كمان ممكن تتقطع لما محولات كتيرة سوف تنفجر أثناء هذا الفيضان العظيم على بعض القرى والمناطق طبعا إيه التي سوف تغرق يعني منطقة الدلتا دي بالكامل يعني النور فيها هيختفي الإضاءة هتروح لأن معظم المحولات فوق أقل من منسوب المايه المايه هتبقى فوقيها. فمعنى كده المحولات دي هتغرق ما بتشتغلش في المية الكهرباء والكلام ده فهتبقى مشكلة كبيرة عندنا أوي عشان نرجع الحاجة دي تاني عشان نصرف عليها ملايين ملايين ده غير كده هتشكل جزر جديدة على النيل وتختفي اراضي بالكامل هتجرفها المية من على الشواطئ جانبين نهر النيل تلاقي كده راحت في نص السكة بقوا نهر اصبحوا نهر النيل فيعني خسائر كبيرة وعظيمة سوف تحدث في الماشية كمان الماشية والطيور كل ده مش هيلاقوا اكل أصلاً عشان ناكلهم هيموتوا إما ناكلوهم بقى ونتبعوهم فهتبقى مشكلة كبيرة قوي وهيفلسوا ناس كتير قوي يعني تبقى مصيبة كبيرة بس بعد المصيبة دي ممكن نبني مصر إن شاء الله من جديد تاني تبقى مصر قوية طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل دور مهم هو العاصمة الإدارية الجديدة عشان لما تغرق مصر تبقى العاصمة بعيدة عن هذا الغرق فطبعا ده شيء عظيم حلو وكمان بنى قصر الملكة كليوباترا في العاصمة الإدارية الجديدة بيوسع لها كمان استراحه المعمورة يعني مظبط الملكه كليوباترا التظبيط عشان لما تيجي هي والسيد المسيح ان شاء الله يبقى عندهم القصور بتاعتهم كما ايه يجب يعني وبرضه في قصر في العالمين بيبقى معمول دلوقتي كمان يعني يعني كويس برضو حاجات كويسه عملها ليهم وعمل طرق وعمل حاجات كباري يعني بدا ايه في المرحله الاولى لتنميه مصر يعني من اهم مقومات نجاح الصناعه والزراعه والنقل هي الطرق امداد يعني مصر بشبكه طرق قويه عشان تقدر تنفذ فيها التنميه السريعه وان شاء الله سوف تنتشر التنميه عبر هذه الطرق التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اما باقي بقى ايه النظام يعني حتى لما سألوا الرئيس قالوا انت رئيس جمهورية قال لهم انا مش رئيس انا مش رئيس جمهورية وانا مش راجل سياسي يعني هو جاي الاهداف محددة لكنه متحفظ على مصر بما عليها من قوانين سواء كانت بطلة او فزدة هو ملهوش صالح فيها لانه تركها للمهدي المنتظر أو السيد المسيح بقى يقوم هو بقى بيعلاجها لما هو بيمهد له إيه الأرض يعني مثلا قضى على الإخوان المسلمين وبيمهد الأرض إيه للمهدي المنتظر يعني يخرج في بيئة كويسة وصالحة وكذلك أقام العاصمة الإدارية الجديدة وعمل القصور الرئاسية دي من أجل الملكة كليوباترا والسيد المسيح مش عشانه هو برضو يعني راجل يعني عظيم جدا في نفسه ما انا يعني بصراحه راجل كويس قوي يعني عند الفتاح السيسي ده وكمان خلى كل حاجه باسعارها طبيعيه وده كان هياخد وقت ومجهود كبير قوي عشان الواحد يعمله ويصلح يبقى في مسار اصلاح اقتصادي كويس لكن بقى الفرق بين الرئيس و المهدي المنتظر هو أن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتفع الأسعار وفي عهد المهدي المنتظر اللي هيجي بعديه اللي هو هيبقى ملك مصر إن شاء الله الجديد وتنتهي نظام الجمهورية وترجع إلى ملكية من جديد مصر إن شاء الله تبقى المملكة المصرية فده ترجع المملكة تاني. وبس هيبقى ايه نظام زي نظام ايه بريطانيا كده الملك ورئيس الوزراء هو اللي بينتخبوه بقى الشعب وكده والكلام ده كله يعني السياسة وكل حاجة برضو هتبقى للشعب بس هتبقى المرادى من اشراف الملك وتبقى سياسة بجد مش هزار ومفيهاش اي تحريف بقى او تزوير او كلام من ده لأ هتبقى يعني حاجة صحيحة في المية بدون اي شوائب لان هو الملك بقى وظيفته هنا ان هو يبقى رقيب على الحكومه دي وظيفه الملك ودي ارقى من وظيفه الرئيس لأن يعني هو مش رئيس حكومه بس هو ملك على على دولة كلهم بقى ملك على الشعب وعلى الحكومه يعني يقدر يحاسب الحكومه دي فيها رئيس الوزراء بتاعهم ويقدر يحاسب الوزير يعني هو اعلى سلطه تبقى في البلاد الملك ده فان شاء الله تمر مصر بمرحله قويه وكويسه باذن الله وهنشوفوا بقى موضوع الملكه كيلوباترا هل هنقدر نخرجها قبل انهيار السد العالي امس وفاجئنا السد العالي بانهياره قبل خروج الملكه كيلوباترا وين انهار السد العالي علينا يبقى دوت ايه خلاص يبقى خروج الحكومه بالكامل هنا ايه وبدايه عصر جديد بعد انهيار السد لان انه ما مشتش الحكومه وما المهدي المنتظر ده ملك على مصر هيحل الجفاف عليكم بقى ومش هيقدروا تزرعوا حاجه خالص فلازم الحكومه تترك مناصبها كلها الرئيس برئاسه الوزراء بالوزراء بكل الناس دي من اجل مين بقى من اجل المهدي المنتظر اللي هو هيجي ان شاء الله لو ما نفذوش الكلام ده مصر مش هيجي لها ميه بس خلاص انتهت يعني ايه كلام بقى اصبح بقى واضح بس احنا لازم بقى نشوفه انهيار السد الاول عشان نصدق بان في مفيش ميه هتيجي بعد كده ونصدقوا بقى الكلام وكان معكم امل حسني متنبا بعلامات الساعه الكبرى وحدوثها من مصر وننصحكم بالحفر والتنقيب عن الملكه كليوبترا قبل فوات الاوان وحتى تستفيدوا من كل شيء وكل قطره مياه محفوظه خلف السد العالي او امام السد العالي زي ما هما بيقولوا وربنا يسترها علينا جميعا ان شاء الله نتمنى لكم السلامه باذن الله واجراءات مبسطه جدا الحفر والتنقيب مش هياخد مننا ساعات عمل لو الحكومه حتى مش عايزه تدفع تكاليف الحفر مفيش مشكله احنا ندعو الناس رجال الاعمال ساهم معانا وتدفع يعني, يعني باي طريقه كانت احنا نشوف الحقيقه فين مش عايزين تشوفوا الحقيقه دي حاجه وابرحت